فيش <تصفيق> بينا يوم تسمك اسمك وتركز انا اسمك عاطل عالظبط عالظبط والكلمه عقد فخالصه معايا يا اسطى صفقه حياتنا سوداء فبنشقى صاحبي عشان عايزينها تبقى خاضرة الحب مش هيبسطك لو مفيش في جيبك كتمنص مش فك يو بيتش يبقى ملكش تغيري بكره الدين وهدوسك انت والهيترز هل سبيل لمباردين صاحبتك بس بونجيني عني يا سميري وادي نجوم وما نندبش الحظ عشان بتروح وتيجي في شاب أستي، عايز الرزم ومش عايزك، ايه عندي اللي يستهلك قلبي مازح عشان يتسمى محبك نقله جايه من بان في تيتش فاشل حد وانت بتفح بعمل موج واللي يعملها بعد يعملي بيتش وادي في دروب مش هتعلي سميلي مهما تشب نسيتها بتوت بعمل ريسيت بابوش الدوز وبول الشيت شايفكم السما نجم بس مش بتحرق موت من غير اخصامي عشان هوا سايله سخنة تعالي نعمله مسقعة لاحزاني بواس معيشنا عشنا وود وبنقاسي سمي روبن هود في مجالي بكره اليهود بس مش نازي لو كان حبك ما كانش وسخ معاكي بس انتي اللي عايزك انتاكي محتاج ثروت كالون ماسك زميلي عشان اشطر دماغي زي هلكم سافيتش بطل تنكرني جامد بطل تنافي اصرف هلك مش عايز ايه ولا برايز بطل طرق في قزايز ايه عليك وانا دايس لو رابين برضه فايز ايه لسه نوب بطل فيا لا تنكش بسكوب بانور ده وبدقور بنشي سنانك تطرش عشان تبطل ناكله دي نص سوا سوا مفيش حكام زي بتوا ما كان اسمح كدا كدا كده كده خمسة بالحروف نص دماغك تاخد هيد شوت شافني شوت حطي عليك وارد من الصوف تيجي معاك وعافية من الزوت مالكيش معاك غلط يا ستا كبيركو اجيبو في شنطة قاعدين بتاكلو اوانط اكلك لو هتقلب بطه ماشيه معانا سنتريك معاك ماشيه بالبركات وقاتي في ضهري ياسطا ما مطاريش ماتجيش في بوفة عشان احنا اسياد اللقطات متحضرش الشيطان مش هحلك الا بالكربون بشرب دم خصامي لو عطشان مش فاضي اني اربي اطفال كحان وبتفليكس ياسطا شكلك انت اللي هيست عالبايظ اداخ وفيها بتشيف صاحبي جبتلي صداع من الضحك ارفعك زي الميه لو هتخف هبسمه على وشك دماغي المظبوط انت دماغك عف متحطش مكانك بايظه وعايزه عفش هجيب اللي في بطنك اما ورا الشاشه وفي الشارع بس وانت لسه سال عنى فى ثانيه قلي مين لما انت اللى تعرف انى البيستا